دوتشي بخمسة جنيه من عند ابراهيم التوخي، شوف هجرة لعيالك اه <Covid> ايه ومرات. ألو؟ أيوة يا عم حنفي؟ يا عم حسن؟ الحق عيالك في البيت اتسعروا. يا رجل اتجاهي تقول لي نبتة ولا ايه؟ مخوفين الجيران كلهم الله يخرب بيتهم. ليه بيعضوا ولا ايه؟ ياكلوا من عند التوخي الحقهم بسرعة. يا نصيب السوق. يا جماعه يلهم. يا الهام يا خرامي اسود انتوا من, من هنا إن إن يا بتلوهاو بس حلو عن عجبتوش يا خراميس وما ما تجيبش من عندي ريحه الكلاب انا جامده الاملي هو جملي خيبته امل يا, دلوقتي. يا دلوقتي. دي ده سلام عليكم ورحمه الله الرحيم يا ام ام طه انا مش هبقى ولا هي حاجه في بيتي يا راجل ده حلوة لسه زي الوالد قال انت بتسبق قلبه بلدي يا ام طه يا امك قالت ايه انا انا مش هبقى ولا ليا راجل لا في كده وكل كده كلها اخبتك يا ابراهيم يا انا علبت لي لوليه